سمع محمد واش التاريخ ديال واش التاريخ ديال العريش منظلوم واش ظلمونا هاد المول هاد العريش هاد التاريخ ديال هاد المول ظلموا التاريخ ديال العريش التاريخ ديالها مظلوم مظلوم هاد هاد ديناصاري التاريخ ديالها ما كيعرفوش الناس انا دابا معليك دابا هاديا كان الاستعمار يوبيه علينا واش الاستعمار تقول أوروبا، و لمن في قواتنا في الجيل الشمال ما إلا ما تسحن ناشيك ونكتعنا أنا ثلاثة مرات على المحاضرة دي وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا التاريخ المظلوم ديال العريش وحنا واش عندنا شي مسؤوليه وكيفاش نحيو هذا الذاكره والتاريخ هذا باش يعرفوه الاجيال ونقدموا للناس الاجيال اللي ما عرفوش التاريخ ديال ديال العريش بالاخص تاريخ المقاومه والتحرير ودكشي هذا <-crhodata> أنا اتحركت أنا لولد العيش اللي كان وشهد وشهد وشهد وشهد وشهد وشهد وش وش وش العسكرية أول العيش تخدم قبل ما تقضي <تصفيق> والتدريب اللي كانت كتاخذ هنا المقاومه الجزائريه يعني يعني الا هنا هنا بدات بدات البوادر الاولى ديال انشاء الحركه ديال المقاومه في العلاج وهذا وهذا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذا التاريخ هذا يعني محمد في على نعم انا انا قصدت المقاومه الجزائريه اللي كانت كتدرب هنايا وانت ساهمت يعني في هذيك التدريب الشيء نعم واشنو هي الرساله اللي كتوجه على المقاومه هل التاريخ واش خصنا ولا غادي يموت ما غيعافو حتى واحد دابا خاص شي مسحاف ولا خص الذاكره هذه نعاودوا الاعتبار المتحف هو بالدليل دابا انت بالنسبه بالنسبه للمقاومه الجزائريه اللي كانت هنا في العريش واش كتفكرت عمل لها شي عمل لها شي كتاب يعني وتوثقها يعني باش الناس يعرفوها الجزائريه اللي كانت كتدربو جاوا لاجئ انهربانين وكانوا كيدربوه بوصافي كانوا كيدربوه ولكن كيدير قائد ديالو العسكري